«Боже, чого мені стоїло ремонт тут зробити? Ой, Пані Любов показує свій понівичений ракетою С-300 будинок. Її сусідка, що мешкала за стінкою, загинула сьогодні вночі. Сама ж говорить, дивом вижила. «Почала оце гремити, і я піднялася, пішла. Почала в той кімнаті падати, дало мене по голові, у мене трясення мозку. Там ж була квартира сусідки, яка погибла. У дворі жалко повибиті вікна, каміння та уламки від зруйнованого будинку. Земля з вирви глибиною 5 метрів, що утворилась від влучання російської ракети. Галина, почувши перший вибух, вибігла у під'їзд. Жінка говорить, пощастило, що встигла, адже квартира майже вщен зруйнована. Мені і там достали, і там. Ано вже чотири рази було сильне удари. Я не повірила. І все рушилось, потім темно, ні ни свята, нічого ні. І ну я же говорю, що мені прямо вот так, От зі мене було. Ну я чудом у З під завалів рятувальники деблокували двох людей. Одна жінка загинула. Зруйнована будівля однієї з Миколаївських гімназій. Тут впали перекриття між поверхами. «Російські нацисти влучили у навчальні заклади нашого міста. Серед зруйнованих будівель історична пам'ятка, яка налічує більше сотні років, є одним зі знакових будівель нашого міста, вкотре наголошуємо на тому, що російські загарбники як завжди нехтують законами і звичаями війни. Вони наносять удари по житлових районах, по сплячому місту». В ніч проти 1 листопада у Миколаєві пролунало чотири вибухи. Гатили ракетами протиповітряної системи С-300 з тимчасово окупованої території Херсонщини. Валентина Гурова, Євген Мінаков. Суспільне новини. Миколаїв.